Hej, Hej Christian. Hvad er en handelsfaktur det? En handelsfaktur det er et uh, dokument, som ligger mellem køber og af et produkt, og det skal dokumentere, hvem der, er, der har solgt produktet, hvem der, er, der har købt produktet, hvad er, værdien af produktet er, og hvad det er for et produkt. Og det er typisk det dokument, man bruger til at lave sin uh, fortolkning, som er ud af, hvor meget man skal betale i tolv. Uh, i skal man altid bruge det? Det skal man altid, når der skal fortolkes. Så hvis du handler inden for EU, så behøver du ikke, for der er fri varebevægelighed. Men gås ind og ud af EU, der skal du altid bruge en handelsfaktura. Okay. Held og lykke. Jo, tak skal du have.